У цьому двоповерховому будинку у селі Калинівка живуть 42-річна Наталя Проданова, її чоловік Едуард та 15 їхніх вихованців віком від 12 до 22 років. За словами жінки, у більшості з них синдром Дауна. Є також дитячий церебральний параліч та гідроцефалія. Наталя Проданова розповідає, створили з чоловіком дитячий будинок сімейного типу у 2017 році. Я працювала в інтернаті як волонтер вас Я працювала у Чернігівському психоневрологічному інтернаті у селі Калинівка як волонтерка-вихователька 12 років. Коли розформувався інтернат, дітей стали вивозити, і ми з чоловіком Едуардом вдома порадилися і вирішили спробувати і відкрити будинок сімейного типу. Мені напевно була небайдужа доля дітей. А що буде надалі? Ми пройшли з чоловіком навчання і вирішили, що зможемо. Ви знаєте, напевно, у мого чоловіка було більше досвіду ніж у мене. Адже у нього мати все життя працювала в інтернаті, понад 35 років. Він теж сюди приїздив, спілкувався з дітьми. У мене є син Артем. Він також підтримав цю ідею. Наталя Проданова каже, спочатку у них було семеро вихованців – це діти п'ятої групи інтернату, з якими вона до цього працювала. Для того, щоб вільно розміститися, орендували колишній корпус психоневрологічного інтернату у Запорізької обласної ради. Орендна плата за приміщення – одна гривня, каже Наталя Проданова. Взяли сразу сім дітей, да, ми. Коли ми взяли одразу сімох дітей, ми прожили з ними і зрозуміли, що все добре, упораємося. І у нас стимул у житті з'явився. Ми стали поповнюватися. Ми стали поповнюватися. Останніми у 2019 році вони взяли до будинку Максима та двох братів Дмитра і Сергія. Я не знаю, що у них там произошло, тож Я не знаю, що у них відбулося. Тобто батьки були позбавлені батьківських прав, і брати були без діагнозів. Я мати-вихователька. Всі вихованці державні діти, і ми їхні законні представники до 18 років. Якщо вони не навчаються, ми до 18 років представляємо їхні інтереси. Якщо дитина кудись вступає, то тоді ми до 20 трьох років із ними. П'ятнадцять дітей, із них шість, вважаються у будинку сімейного типу, а інші дев'ять – це випускники. Вона гарна, смачно готує, гарно нас одягає. Я люблю стрибати на батуті та робити уроки. Віталь, ну як я вивчила? Давайте по очереді. Ти кинули, потім Сережа. Я Ей сильно люблю, вона хороше для нас робить. Я її сильно люблю. Вона гарні справи для нас робить. Люблю грати у футбол, робити сальто, з друзями гуляти. Мрію стати програмістом. Діла в тому, що у нас діти з інвалідністю, але вони можуть застеляти ліжка, прибирають у кімнатах, чергують у їдальні. Це їм подобається. Ми не змушуємо їх. Хтось любить поливати квіти, хтось доглядати за домашніми тваринами. Наші діти можуть робити все. Вони один одному допомагають. Готую їжу я. І няні допомагають. У нас дві няні. Вони приходять щодня позмінно. На ужин у нас сьогодні молочна каша гарбузова. На вечорі у нас сьогодні молочна каша гарбузова і пиріжки. Випічка. На обід у нас був борщ. Так, Микита? На друге – макарони по-флотськи. Цієї каструлі вистачить на 15 дітей. Ще й добавки вистачить. Ми непосредственно отримуємо соціальну допомогу на дітей. Ми отримуємо соціальну допомогу на дітей, і в нас окремо йде 35% від усієї суми на нашу зарплатню. Приблизно 5200 гривень виходить щомісячна зарплата. Мені 5200 і чоловіку. Ми з чоловіком постійно тут знаходимося, у нас додаткового доходу немає. Окремо дається соціальна допомога на дітей. Це гроші витрачаються саме на їхні потреби. На одну дитину майже 5000 гривень. Звісно, ці гроші. Не вистачає, якщо чесно. Нам допомагає домашнє господарство, город для тих дітей, у котрих ДЦП нам фонд щаслива дитина оплачує вихователів і лікаря-реабілітолога. Наталя Проданова розповіла, що того ж року, коли створили будинок сімейного типу, у неї виявили рак молочної залози другої стадії. Вона лікувалася, зробила хіміотерапію та операцію. Хвороба відступила, але цьогоріч, за словами жінки, стан погіршився. Зараз я пройшла перший курс хіміотерапії, 4 числа у мене буде дуже вторий. Зараз я зробила перший курс хіміотерапії. 4 числа у мене другий курс. Мені потрібно вартісний аналіз здати. У 2018 році на лікування ми витратили близько півмільйона гривень. Цього разу до операції приблизно буде сума близько 350 тисяч гривень. Задіяла сімейний бюджет, близьких, родичів. Я зробила пост у Фейсбуці про допомогу, і ця інформація стала розповсюджуватися. Думаю, ми впораємося». Односельчанка Наталі Проданової Наталя Рубан працює у будинку сімейного типу вихователькою. Каже, тиску знає давно, як гарну господиню, матір та виховательку. «Я кожен день працю до обід. С угу. утра, то есть с 8 до 1.30, до 2.00. Мы, во-первых, Наташе помогаем. И как, особенно после болезни, сейчас она как заболела, пожалуйста, в нужный момент мы всегда приходим на помощь. И когда мы в ней отказываем. Есть, наверное діти, которых називають мама. Є, напевно, діти, які називають мама. Є діти, які називають на ім'я та прізвище. Ми розповідаємо, пояснюємо, що все одно у них є біологічні батьки. І ми були б раді, якби один із батьків приїхав і навідав. Але, на жаль, скільки дітей у нас знаходяться, ніхто не зв'язувався. Ми, напевно, для них більш наставники, друзі. Мені часто ставлять питання: Якщо повернути час назад, зробили б ви теж саме?" Я з упевненістю сказала б: «Так, у мене це улюблена справа». Дар'я Пастічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.